یہ میرے ہمارے خاندان کی جو, میں اگر خاندانوں میں برائیوں کی بات کروں یہ جملہ بہت سنا ہم نے اپنے بڑوں کو کہتے ہوئے ہمارے بچوں کو ہمارے بڑوں کو کہتے ہوئے ہر باپ کرتا ہے آپ کو بھی کرنا یہ آپ احسان نہیں ہے آپ کے اوپر اگر جب باپ کہتے نا میں فائنینشیل سیکیورٹی نہیں دیتی میں نے تم لوگوں کو سیکور نہیں کیا میں نے تم لوگوں کو دنیا کے اندر ہر جگہ نہیں بھیجا میں نے تم لوگوں کو باہر امریکہ انگلینڈ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا میں خود نہیں اردو انگریزی بولتا آگے جب بچہ یہ کہتا نا تو آپ کا فرض تھا دنیا کا ہر کرتا ہے وہی بات ہوگی نا جو لکھا ہوا تھا وہ میں نے بڑے بڑے لوگ مانتے ہم آپ کے گھر آئیں گے عزت سے آئیں گے کام بھی کریں گے اس کا مطلب کچھ اور نہیں سمجھے گا میننگ شوڈ بھی اسٹیبل اور شاید ہم اسی وجہ سے جیسے یہ بات آئی ہمیں اور یہ بات ہمیں کہاں سے ہمارا پیچھے ہم نے اپنے کون سی چیزیں بدلی بس سچویشن بدلی وہ امیر بن گئے جب وہ ہیڈ آف دا سٹیٹ بنے کے اندر آپ کو آپ کی دور درستی جانتی تھی کہ یار یہ اتنا بڑا چودھری ہے یہ اتنے بڑے سردار ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا ان کو اس لیول کی عزت دو گے نا بڑا بنا کے یہ خود ہی ڈھنڈے ہو جائیں گے ہم آپ سے بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمارے بہت سے مسئلے سالو ہو سکتے ہیں جب ہم عزت احترام کا مسئلہ ہے آپ کو نہیں دینی کوئی مسئلہ نہیں آپ نہیں سمجھتے اس قابل کوئی مسئلہ لیکن ہمارا مسئلہ وہی ہے صحیح آپ اس تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے آپ کو وہ والا نہیں مل سکتا چھ کھاتے تو آپ سوچ وہ تو بالکل نہیں مل سکتا آپ اس کے لیے گردنے کٹی ہے اس کو کٹائی ہے لوگوں हम भी कटेंगे हम भी मरेंगे आप भी कटेंगे यही हमने सिखाया कि भाई हम अगर आपके यहां पढ़ने भी आ रहे हैं अमेरिका में भी मैं इसलिए तो अमेरिका छोड़ के आया था वापस बहुत सी मेरी जिंदगी सराद था कि भाई मैं मुझे पहली चीज ये अच्छी लगी भाई हर टेबल में हर कोई अपना एक एक